نيترت لارا كل عندك سرطان ماشي مشكله ما بقاش غير في الرحم يعني طلع الفوق يعني تقريبا علىين وصل ديال الكلاوي وبقى في الطارت ديالها نهاريت يعني صراحه واحد الصدمه كبيره ومشكلة كانت لقى هاد الخبر غير بوحدي ما دامت الله راه كيبغيني اللهم لك الحمد يعني اصلا المراه مني كتمرض راه حاله معروفه يعني غالبا الرجال كي كيبعدو على المرا النسا ديالهم ولكن الحمد لله ربي أربع عطاني أربعة د الوليدات و الله اللهم لك الحمد هادشي لي كاين الحمد لله كنفكر في ولادي لمشيت شكون كلها يكون بيهم صراحة كنخلو كنشوف ولادي من مورايا كي غيكونو انا ام ديال ربعا ديال الوليدات ثلاثة د البنيات و واحد ربي هو الأخراني أه... صابت بالسرطان. عائشه عادي الحمد لله كان خدم يعني مو كان خدم على ولداتي هكا في الخياطة. إيه قلت مو يمكن في درت واحد المحل الصغير ورق كان خدم فيها هكذا الناس كان خيط للناس كحبيشات كان, كان قاع الحوائج اللي كانوا مقطعين ولا. إيه والحمد لله وتصابت بالسرطان. سرطان للراحي. الحمد لله درت الشيميو درت الاشعه حاولت نتعالج في النهايه قال الحمد لله تشافيتي ست شهور ست شهور وانا في, في ما بين الاشعه والشيميو باش عرفت المرض المهم دوزت تقريبا شي شهرين قال لك الشفاء الحمد لله قال ما تامه كاين والو جلست مور واحد شهر وليت نفس الحاله اللي كانت عندي ولات ارض ديال الماء كيهبط ولا ولا الظهر ديالي كيحرقني ملي وليت عاود مشيت عاود للطبيب وليت وليت عاود من البدا كان قالك ملي درت لريم قالك عندك عن سرطان عندك سرطان ماشي مشكلة ما بقاش في الرحم يعني طلع الفوق يعني تقريباً علينا وصل للكلاوي وقسل العدم في الدار يعني ناريت يعني صراحةً وحد الصدمة كبيرة ومشكلة كانت لقى هذا الخبر غير بوحدي دائماً أمري ما كانت الخبر أنني ما شي حد الحمد لله وصافي صدمت واحد صدمة كبيرة ولكن الحمد لله ربي كبير مدام بتالين الله راكي بغيني الله لك الحمد لله الحمد لله جيت في الطريق قلت الحمد لله يعني ما بكيتش الحمد لله جيوك الحمد الله ونشكره الله الحمد لله جاتني واحد الصدمه قويه ولكن ما بكيتش الحمد لله بكيت المره الاولى اي ولكن هذا المره الحمد لله ربي قواني مشيت للطبيب قال لك من هنا عشرين يوم عاد نبداولك الحصه قال لك يوم و توفى شي حد في حاله ما توفى شي واحد عاد يدخلوك البلاستو ونطلبو الله مشيت كان عندي العمليه هي الاولى ملي مشيت قراو لي الطوسي وقراو السينطا ديال لي راهين داكشي قالك ما نقدروش ناديوك دابا بالعمليه خص العمليه من بعد من بعد العمليه من بعد تديري الشيميو لان جاك فواحد البلاصه ما نقدروش نحاديوه يعني انتشرلك ما بين الكلاوي دابا جوج عمليات خصني دابا نفتح الكلوه يعني الكلاوي لما لما تفتحوش وتنفسوا ما كنديرش لاباري ما كنقدرش ندير الشيميو وال من بعد هادشي ميو عاود طال عاد ندير العمليه العمليه ديال استئصال الرحم وماشي غير الرحم يعني بزاف د الحوايج تاتسرط للداخل الحمد لله سالمت الله يكون الزوج دي ديالي عندي ما نقول لك يعني الحمد لله اصلا المراه مني كتمرض راه حاله معروفه يعني غالب كي الرجال كيبعدوا على المراه النساه ديالهم ولكن الحمد لله ربي أربع عطاني اربعه الوليدات وطاني الله اللهم لك الحمد هذا الشيء كاين الحمد لله واش نقول العمليه شويه جاتني قاصحه ولكن قال لي يعني عطاني غير الثمن تقريبا توصل داك 3 د المليون تقدر تكون كثار يعني ما حددليش يعني قال مني ملي تعطي نديرو الشيمي وعاد نشوفوا الحاله يعني في غات تكون تقدر تكون كثار تقدر تكون داك 3 قال لي الفوق يعني العمليه ما نحدد لكش الاثمنه مضبوط ولكن من 3 الفوق إيوا نطلبو الله الخير وانا الحالة ديالي ربي اللي شاهد عليها الحمد لله يعني مني بديت العلاج دابا تقريبا هادي عام باش بديت يعني لا خدمة لا غير هاكا مساعدة الناس مرة مرة كيساعدوني هاكا الأصدقاء وصافي الحمد لله وصافي كنتمنا يحفظ لي وليداتي ويحفظني الله اليوم هادشي اللي كنت منه لي الله العمر اليوم هادشي لي كاي كنخلي كنفكر في ولادي إلا مشيت شكون يكون بيهم صراحة حل... كنشوف ولادي من لله ان شاء الله يعني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد